Zvyk vynášania moreny a prinášania letečka súvisí s predveľkonočným zvykoslovím. Za sprievodu obradných piesní bol sprievod na čele, ktorého osoba držala, držala figur, slamenú figurínu, ktorá bola oblečená, mala nejaké krojové prvky nakoniec bola vyniesená teda z dediny, a kde bola zničená, spálená a hodená do vody. Murienu, murienu, murienu, murienu, Zmyslom tohto obradu, na princípe magie podobnosť, bolo vlastne vyhnať smrť a chorobu z dediny, skrátiť už trvanie zimy a teda Snaha pozitívne ovplyvniť nadchádzajúce vegetačné obdobie, to treba bolo spojené s polnohospodárskymi prácami. Buď ten istý deň alebo na, zostupom niekoľkých dní a bolo v rámci obradu prinašané letečko, takzvané letečko alebo letko do dediny. Zelena, s zdobena, kde ju Čo bolo vlastne a, halúska už takými zelenými pučiacimi lístkami ozdobená zvyčajne s tuškami. Principom tohto obradu bolo priniesenie niečoho pozitívneho, či už zdravia, ale najmä ovplyvnenie vegetačného obdobia. Za sprievodu obradných piesní opäť to boli povečune teda ženské skupiny, na čele aj veľká takzvanou kráľovničkou. A v rámci týchto obchodzok tieto ženy, ktoré boli súčasťou sprievodu, boli obdarovávané zvyčajne teda vajciami. Od zeleného štvrtku po bielu sobotu bolo typické obradné umývanie. Ľudia zvyčajne teda chodili na potoky ešte pred východom slnka, aby sa teda umýli a verili, že týmto si privolajú zdravie a silu. A prípadne niektoré ženy si aj česali vlasy pod vrbami, čo verili, že ich vlasy budú dlhšie a zdravšie. A ďalší z tých zvykov, čo sa týka jedla, tak napríklad na zelených štvrtok ešte stále bavíme o pôstnom období, takže po väčšine jedli strávu zo zelených rastlín, ako zo žihlavy a zo špenátu. Veľkopiatočná voda vysvetená v kostoloch sa používala vlastne aj na svetenie hospodárstiev, domov, ale dokonca aj hospodárskych zvierat. Biela sobota bola už spojená aj s ukončovaním pôstu, tak začali už pripravovať sviatočné jedlá, ktoré potom jedli počas veľkonočnej nedele. A tá veľkonočná hostina nedelná, kde sa už aj ukončil pôst už mohli teda jesť aj meso, tak sa začínala najmä tým, že Gazda rozdelil uverené vajce všetkým členom a členkám rodiny a tiež sa verilo, že vlastne konzumácia tohto vajca má priniesť zdravie. A vlastne ľudia, keď sa cítili, že môžu byť napríklad urieknutí, tak si mali spomenúť na to, že spoločne s ostatnými ľuďmi počas tej veľkonočnej nedele jedli a, tieto vajcia a teda to ich malo ochrániť pred a, negatívnymi silami. najznámejším zvykom, ktorý sa zachoval aj do súčasnosti v rôznych obmenách je veľkonočný pondelok, kedy prebieha veľkonočná oblívačka a šibačka. Verili, vlastne, že tým oblívaním upäť vodou sa prenesie na ľudí tá energia a sila vody, čiže budú zdraví a silní a ženy sa šíbali, teda je to zvyk hlavne západného a juhozápadného Slovenska a tu sa opäť verilo, že tá sila z toho prútu, tá plodonosná životodarná sila prejde na tú osobu, ktorá je vyšíbaná. A teda ženy dávali za odmenu mužom vajíčka a pričom opäť verili, že vlastne tá sila nejaká plodonosná a životodarná z toho vajíčka sa preniesie aj na, toho, na toho muža. Dostarali nielen vajíčka, prípadne aj iné, iné výslužky a fungovalo to v minulosti tak, že muži sa nenechali da to mužské spoločenstvo, mladinci kolektívne nechali len pre seba, ale to vyšibané výslužku vlastne zdieľali s tým spoločenstvom dediny a zvyčajne potom na, na záver toho dňa spravili nejakú veselicu, kde sa pohostili. A my no, A, a potom nás badalo Šanio. A on ide, že je, on je, je, on je